Вибирай, якщо Стамбул електричний буде стул, а якщо на Україну попаде на геліотину, справедливість бути мусе і привіт йому від стуса. Презентація кишенькової збірки «Байдактар» хмельницького поета та краєзнавця Ігоря Байдака відбулася у туристично-інформаційному центрі міста Хмельницького. Назва «Байдактар» виникла сама собою, розповідає автор із прізвищем «Байдак». Вона співзвучна з назвою слонозвісного безпілотного летального апарата «Байрактара». Моє прізвище «Байдак», мені пощастило. Палає Кремль на обкладинці, а ззаді справжній «Байрактар» летить який успішно нищить наших ворогів на фоні тризуба грізного українського. У своєму доробку автор має півтора десятки книг різного жанру, у тому числі поезія. Каже, до початку війни не планував найближчим часом ні писати, ні видавати книжок. Сатиричні гуморески самі полилися рікою з початком російсько-української війни. Коли ці події почалися, ця повномасштабна війна, буквально за декілька днів написалась байка про байдака і хробака. По півтори-два твори я пишу кожен день. Десь так відчуваю до літа байдактар буде як кобзар такого об'єму. Ігор розповідає у своїх байдактарах, висміює абсурдність дій та поведінки російського ворога, а також захоплюється сміливістю та винахідливістю українців. Автор каже, як би не було тяжко на війні, люди не повинні занепадати духом ні на фронті, ні в тилу. Ми повинні бути в тонусі. Усмішка, вдалий жарт, тим більше в сторону наших ворогів. Мені кум дзвонив і сказав, що і ти вартуєш, а він е, також е, воює, він сказав, ти вартуєш нашого батальйону, тому що ти нам такий піднімаєш настрій, а він, е, я е, виставляю, він зачитує всім хлопцям. Безпілотний ваш прибор збила банка помідор. Вам страшні неначе міни, пиріжки від баби Зіни. Отже, нам не псуйте кашу. С... В жменю і нарашу. Слава Україні. Авторучка, папір та свіжі факти – це все, що потрібно для творчості, говорить Ігор. Перші слухачі це друзі та користувачі соціальних мереж, серед них і хмельничанин Дмитро. Ця поезія, яку зараз він, зараз пише, вона в майбутньому буде відображати дуже великий такий важливий світ, тому що ця поезія вона ж безсмертна. Він один раз це написав, а наші діти, онуки, вони будуть це все читати, вони будуть розуміти. Уроки історії, які будуть викладати в школі, можливо, всі ці вірші бив в цих книжках, розумієте, це дуже-дуже важливо зараз. Ігор Байдак каже слово це його зброя на цій війні. У якійсь мірі я себе вважаю одним з тих кобзарів, які несли дух нашого народу, дух нації і дух перемоги, дух переможців. От то в мене ось таке до цього відношення. Наталія Поляниця, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.